Зараз соціальні працівники благодійного фонду Карітас готують для переселенців обід. Перша страва, яка вже готова гороховий суп, каже соціальна працівниця Оксана Пиш. Інгредієнти в супчику, звичайно, звичайні, це картопелька, морковка, цибулька, зажарка і, звичайно, що якась каша, яку додаємо, чи гороховий суп виходить, чи гречаний, чи якась перловка. Тим часом, поки доварюється суп, перетирають картоплю на деруни. Соціальна працівниця Олена Венгер каже: сьогодні благодійники принесли багато картоплі, тому на обід будуть дируни. Ми зараз перебуваємо картоплю, щоб не на терасі на серці. Маємо зараз такі крила. Деруни, каже Олена Венгер, на обід будуть двох видів: смажені і запечені у вигляді пирога, який можна буде розділити на кілька шматків. До запечених зажарка з цибулею та сметаною. Із приготовлених страв налисники з сиром та вишнями. Також працівники нарізають та сушать яблука для приготування узвару та яблучних чіпсів. Кажуть, засушені яблука дають в дорогу родинам з дітьми, які зупиняються в благодійному фонді "Транзитом". Таким десертом дітвора ласує, залюбки. Соціальні працівники цілодобово в кілька змін надають допомогу внутрішньопереміщеним особам, каже працівниця Вікторія Боднарчук. Від початку війни благодійний фонд «Карітас» перейшов на посилений режим роботи. Працюємо в день і ніч, допомагаємо внутрішньопереміщеним особам, надаємо їм продуктові набори, набори побутової хімії, також надаємо гарячі обіди, які зараз і самі готуємо. За її словами, окрім працівників Карітасу, благодійники з Хмельницького самі приносять у фонд гарячі обіди для переселенців. Щодня гарячими обідами фонд годує до 50 осіб. Від початку війни 1100 осіб мали змогу отримати гаряче харчування. Наразі всі небайдужі хмельничани можуть долучитися з благодійницькою допомогою, надавши продукти харчування, крупи, макарони, консерви, а також засоби гігієни, одяг, взуття. Діана Колесник, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельницький